بسم اللہ الرحمٰن الرحیم السلام علیکم خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو نفرتیں تو ویسے بھی عروج پر ہیں ہر شخص کسی ایسے سے ضرور متاثر رہتا ہے جس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہوتا خود کا مقابلہ کسی سے مت کریں اب جیسے ہو ٹھیک ہو جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی جو آنکھیں بے حسی دیکھ لیں پھر چاہے ان میں آپ ساری عمر کتنے ہی رنگ کیوں نہ بھرتے رہیں یہ بے رنگ ہی رہتی ہیں کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں بے مطلب بے فضول بیکار بے نہیں ہیں نئے دور کے رشتے ہیں صاحب بس وفادار نہیں کسی بھی خواب یا آرزو کے ٹوٹ جانے سے زندگی سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ گھڑی کے خراب ہو جانے سے وقت نہیں تھم جایا کرتا انسان بھی عجیب مزاج کا ہے جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بھی نہیں کے پاس ہے بس میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے کہ لوگ میرے مذاق کا بھی برا مان جاتے ہیں جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے منافق چہروں سے واقف ہوں میں وہ الگ بات ہے احترام کرنا اپنی فطرت میں شامل ہے اگر مگر کیا کیوں کیسے کب اور کہاں یہ وہ الفاظ ہیں جن سے عشق ناواقف ہے کہتے ہیں جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو ایسا ممکن نہیں ہے کہ دوسروں کو اس کا احساس تک نہ ہو کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی بس کہتے ہیں تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے کیونکہ اس سے دوست اور دشمن کی شناخت ہو جاتی ہے جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں کسی کے چھوڑ جانے سے کوئی مر نہیں جاتا وہ الگ بات ہے کسی کے بستر پہ دوائیوں کے ڈھیر ہوتے ہیں تو کسی کا سوتے وقت تک یہ اگیلا ہوتا ہے لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے صبر کوئی کمزوری نہیں یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملتا ہے بعض اوقات بعض اوقات اچھا ہونے کی قیمت چکانا پڑتی ہے تھینکس فار واچنگ